Ha sigut una experiència maca, hem aconseguit arribar a l'alt nivell i, i veure realment el nivell que hi ha i, i disfrutar d'un Jocs Olímpics que fa uns anys era impossible de, de pensar-hi. No? I bé, bueno, comptem i, i a seguir. Sí, a Viladecans estem molt orgullosos perquè hem tingut dintre de la categoria de handbikers, de, de, de ciclisme, els Jocs Paralímpics, dos representants eh, que han fet un, un gran treball. De, de fet, l'arribar ja a aquesta final olímpica, a, a, a, les, a les Olimpíades ja significa un reconeixement a tota l'esforç, a tota la feina i a l'alt nivell de competició que tenen els dos. Per tant, nosaltres estem contents de que els dos hagin pogut arribar a, a aquest nivell del paper que han fet i lògicament, com a ciutadans de, de Viladegans, doncs, el que volíem avui era transmetre-li el nostre suport, el nostre ànim i, i per descomptat, també aquest orgull que, del que abans comentava.